Я начал кричать жену, желать, молчи. Ну я такой, как. Темно, думайте, сразу темно стало. Выполз на улицу, никого. Начали потом пожарники проехали. Ну и нашли жену во дворе. В день, 29 серпня, одна з російських ракет с 300 вбила дружину Олександра. Приліт прийшовся на подвір'ї будинку подружжя. Чоловік на момент вибуху перебував в кімнаті, жінка – на дворі. Я був у кімнаті, жінка була на вулиці, я комп'ютер включив, не пам'ятаю, що там було, воно тут ударило. І окно, на мене окно. І там стоїть диван і на дивані Все. І повний дим пилю в момент вибуху в своєму помешканні перебувала Наталія. Будинок жінки вщент зруйнований. Да, да, да. А де ви ховались? Там повністю я бачу у вас. Будинок зруйнований. Як так, Ну там далі там саме була, повезло. Загинув і чоловік, який проходив повз будинку, куди влучила ракета. Російські війська вкотре використали ракети С-300 проти мирного населення міста. Ще 24 людини отримали поранення, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. «Продовжуються пошуки не розірваних та місць влучання ракет, Тобто, вони ще тривають. Тривають також річні дії у зв'язку з тим, що під час чергового обстрілу міста Миколаїва, до яких К хаотичному порядку повернулися російські збройні сили, тобто обстрілюють знову приватний сектор. У нас є дві загиблі особи. Одна літня жінка, яку вбили просто у її помешканні, та чоловік, який просто проходив повз. 12 російських ракет прилетіло по місту. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Внаслідок обстрілів пошкоджена міська школа, в будівлі вилетіли вікна та повибивало шипки. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.